قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آيه قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا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 قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أَكُ بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاط إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا، قالت يا مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجدٍ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 قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آه آه آه. قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا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 هذا صراط مستقيم فاختنف الأحزاب من بينهم فضيل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون انا نحن نرث الارض ومن عليها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 إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهِ لأرجمنك لئن لم تنتهِ لأرجمنك واهجرني مليا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 فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم وجعلنا لهم لسان صدق عليا.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 ومن ذريه ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه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 ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا.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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۖ ويقول الإنسان أذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم اجتياها ثم لنازعن من كل شيعة, شيعة ايهم اشد على الرحمن اعتياها ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بنا صليا وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا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 ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين, فيها ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وقال الذين كفروا للذين آمنوا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 قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب, إما العذاب وإما الساعة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 إلى جهنم وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن وندى لقد جئتم شيئا إذ تَكادُ السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال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 وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِلَّا آتي الرَّحْمَنِ عَبَادًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِئِهِ إيه